Prožili jsme, řeknu požehnaný týden. Požehnaný týden. Víte, potřebuji takové týdny, taková setkání, protože miní člověka zevnitř. Mění člověka zevnitř. Především naše oázová modlitba v půstu. To jsou ty vzácné dny, kterých si vážím, že mohu ten týden ten týděj, vypnout a jen a se modlit a postit a setkávat se s těmi, kteří mají čas, mají peč, čas bez chuť, přimusu, bez, bez nakazu, nátlaku, bez, bez příkazu, příkazu aby abychom hledali tvář a Páně a modlili se. A později v pátek jsme jeli do Bělska běhe do církve křesťanského probuzení. To co, piontech, to, co jsme zažili v pátek, to, co jsme zažili v pátek, to, zažili v pátek věře, že věřím, že zanechalo stopu na mé službě pro můj spunkiem. život. A v důsledku toho mi v České republice jasně řekli, že důsledkem toho požehnaného času včera na konferenci i mé služby je pomazání, které nám je přišlo v pátek. pátek. Víte, poprvé na takové velké konferenci jsem šel jen s tímto. Šel jsem s tím na podium s překladatelem českým a najednou, bum, duch, duch svatý přišel a já nevím, co tady bylo. V hodinu a půl jsem kázal bez podívání do tohoto zařízení. Bůh mi dal úplně nové slovo pro Čechy. Tekla řeka. Víte, a když pětset lidí skočilo do té řeky a začalo chválit Pána, začalo pociťovat Boží přítomnost. Ale víte, všechno začalo v pátek. Víte, neočekával jsem to. Tak, řeknu to tak. Neznamem, toho muže jsem slyšel neznal, něm, slyšel jsem o něm, ale, ale neznal jsem ho. Meltori, Meltari, Meltari, Meltari, Meltari, Meltari. Autor, autor knih, které kolují v našich knihkupectvích, například jak Jako silný vijat, vítr. 76, 76 let. 76 let. Chlap vyskočil na pódium, když začal kázat jako dynamit. Mluvil hned, jak přišel z letadla, 25 hodin letěl, 76 let. Říká, je časový posun, Indonésie je na úplně jiném kontinentu. Říká, nevím, co mě přimělo podniknout tento let. Bylo tam asi 200 lidí. Na konferenci, na konferenci. Ne nebyl tam DAF. Začal, začal příběhem. Že, začal, mluvit o tom, jak začal mluvit o tom, jak ho Bůh vedl. V 56 let obrátil se v 19 letech nemocný malárií. V, v chudé vesnici na jednom vysepe. z indoneských ostrovů. Byl presbyteriánem. A po celou dobu v tom presbyánském kostele se modlil za uzdravení nemocných a nikdo nebyl uzdraven. A ukázalo se, že Ježíše ani neznal, ale utíkal za uzdravením. Na kolenou činil pokání před Pánem a přijal Ježíše. Víte, kázal Ježíše, kázal jednoduchá slova Nemluvil o ničem jiném, jen o Ježíši Nekázal žádné teologie, výklady, vyučování, překlady Bible, překlady slov Jak se to dělá, abych prožil uzdravení Říkal jen Ježíš, když bude Ježíš, budou zázraky Není Ježíš, nejsou zázraky Bůh se ho dotknul. Začal, začal kázat evangelium. Říkal, po dvou, množ, říkal, po dvou malary, týdnech zjistil, že nemá malárii, že, je, že, zdravý, že je zdravý. Že už není nemocný. Že, že malárie odešla. odešla. Řekl vám, nám, poslouchejte milovaní. 56 uběhlo 56 vlád, let a už jsem nikdy neonemocněl. Vlád, za 56 vlád, let nebyl ani jednou vrac. nemocný. Pro nás tradičně vžoncí, věřící letniční, kultův, no jak, jak to je to může, možné. Bible říká, že všechno je možné těm, kteří věří. Amen. Amen. Je potřeba něco změnit. Církvi, musíme něco změnit. Musíme jít jiným směrem, příliš se to rozpadá. Příliš diskutujeme. Příliš diskutujeme a rozebíráme různé věci. Ježíš, mi stačí. Ježíš, mi stačí, víte. Neřekl vám všechno, protože to je na pár setkání. Já jsem měl jedno kázání mezi těmi všemi a říkal jsem si, co tady dělám, Bože? Přece ten muž je tak pomazaný. Chtěl jsem ho na dnešní večer. Řekl jsem, Mele, přijeď do Jastřemby dnes večer. Máme bohoslužbu uzdravení, přijeď. Ježíš tam bude, řekl mi. Ježíš tam bude. Vložil na mě ruce, začal se modlit a říká, ať je pomazání nejvyššího na pastorovi. 76 let. Řekl nám, že během probuzení v Indonésii za těch 56 let se obrátilo 2 miliony lidí. Dva miliony lidí dali svůj život Ježíši. To, co řekl později, to udělalo takový zásek. Všechny zázraky, které Ježíš dělal, když chodil po zemi, jsme zažili v Indonésii. Všechny. Bůh, Bůh měnil vodu ve víno když jel do Francie, potkal nějakého člověka, kterého fascinovala jeho služba a přinesl mu láhev nejlepšího francouzského vína. Odkud to bylo? Chardonel. Sám nevím, protože to taky nepiju. A nabídl mu. Říká, poslouchej, to je takový ročník, to je nejvyšší třída. On polknul a říká, pane, omlouvám se, ale byl jsem lepší. Ježíš ho udělal z vody. Bum! Haleluja! Říká, vzkříšení mrtvých, v rozmnožení potravin, během provuzení, kde byla chudoba, se jídlo množilo. Sedíme, posloucháme já si říkám, odkud se ten chlap vzal? Říká Bible, to je historická kniha. A my píšeme, a my píšeme svou historii. Ježíš je, je ten týž, který, který byl tehdy, je a Ježíš je píšem. stejný i dnes. To uvěříte, Buď tomu věříte, nebo ne. Jedno ze dvou. Když přišlo, všem, když přišlo probuzení, mluví, že... říkal, 60 že je 60. Misionáři misionářů holandských, pracovalo v Indonésii, šest, v Indonésii přes 60 let. Obrátilo šest, se 80 šest, tisíc lidí v Indonésii. v Indonésii. Ale když na ně sestoupil Duch Svatý, když Duch Svatý, když Duch Svatý začal lokal, používat místní, původní obyvatele Indonésie, když jejich skupina, která měla 70 lidí, byla duchem naplněna švětě, Duchem Svatým, Během šesti měsíců se obrátilo 80 tisíc lidí. Během šesti měsíců se obrátilo 80 tisíc lidí. Říká, Bůh nás poslal na druhou stranu naší země a museli jsme se dostat přes řeku, abychom se dostali k místním obyvatelům. Tak šli. Šli po ve vodě prošli řekou. Bylo tam, Bylo tam provuzení, silné provuzení a později se vraceli. Vrátili se přes tu řeku. A lidé, kteří tam žili na březích té řeky, říkají, Vychodíte po vodě. On říká, jak po vodě? V ředí máme pokolena. Ta řeka je 10 metrů hluboká. Bůh je vedl a přivedl je zpět. Věříte, že Bůh má moc rozdělit moře na dvě části? Že budou dvě stěny jako z rosolu na jedné i druhé straně a lid projde suchou nohou? Věříme stále ještě Bibli. Věříme ji jako historické knize, která nemá právo dnes vést církev? Šli na svou liturgii? Šli na svou bohoslužbu, aby bylo hezky, milo a příjemně? Je často změnit. Často změnit. My potřebujeme, potřebujeme Ježíše. Žádné další hudebníky na pódiu, nejlepší budovu, nejlepší klavír. Potřebujeme Ježíše. Ježíše. Aby ta žena mohla stát na svém panství a říct, měla jsem rakovinu, rakovinu slinivky, ale Ježíš to vzal. Amen. Církvi je čas se probudit. Pane, ať to pomazání plyne. Ať to pomazání plyne. Jeli jsme do Ostravy. Nemohl jsem být včera večer v Bělsku. Včera večer. Jakub měl Když měl Jakub poslední měl kázání, a jsem měl kázání před ním, už tehdy Bůh pracoval, již tehdy pětset lidí vyběhlo dopředu, pětset lidí hladových po Bohu, aby se ponořili v řece. Goša tam byla světkem i Marek Zagmar. Dagmar. Lidé běželi, aby se setkali s Bohem, který naplňuje. Naplňuje duchem, naplňuje ohněm naplňuje tím zdrojovým, kristalickým dotekem nebe. Večer přišla taková chvíle, kdy všichni začali zpívat půl hodiny svatý. Svatý. Nevím, jak je to česky, ale zpívali jsme svatý. Byl to jeden tón svatý. Svatý. Svatý. A později Jakub Kaminský řekl, a teď zavolejme oheň, oheň. Víte, jak dá v tisíci lidí začne křičet oheň, oheň. Když Duch Svatý vstoupil, když Duch Svatý přišel, leželi jsme na zemi pod jeho přítomností. Prostě potřebujeme. Já v tom chci být, chci to zažít. Chci zažít Ježíše znovu. Nechci o něm mluvit a vědět, chci ho zažít. Chci znovu zažít Ježíše. Církev potřebuje znovu Ježíše. Potřebuje znovu Ježíše. Víte, v Čechách jsou tak natočeni k probuzení. V dubnu mají další konferenci v největší hale, největší koncertní hale v Praze. Konference pro celou Českou republiku, může tam být několik tisíc. Jsou tak hnáni k tomu, aby Bůh změnil její zemi, aby z ateizmu šli do takového životního prostoru s Bohem. Ti obyčejní lidé, Romové, obyčejní lidé, viděl jsem, jak skromní lidé to jsou, byli hladoví po Bohu, prožívali jeho, bohu. Prožívali jeho přítomnost. To je úžasné. V dnes večer se setkáme, abychom se modlili za nemocné. Nevím, s jakým nastavením přijdete, nebo zda vůbec přijdete. Budeme tam mít skvělou rodinu, vlastně manželství, Magdu s Lukášem. Bůh vyndal Magdě nádor z mozku. Prostě ho vyndal. Byla ochrnutá, byla devět měsíců nemocná. Její manžel ji odvezl z nemocnice, protože v nemocnici jim řekli, že není šance na uzdravení, není šance. Modlil se, lidé se smáli, rodina se mu posmívala. Ukazovali na něj, že se zbláznil. Lékaři si klepali na čelo, že se zbláznil. Ale ten muž Lukáš, je to mladý pár, řekl, uvěřil jsem Bohu a budu věřit, že Bůh má moc nad tím nádorem, který lékaři nedokázali odstranit. Moje žena byla paralyzována, budu věřit, budu důvěřovat Bohu, že mám moc. Devět měsíců, to je dlouhá doba. Nemám pravdu. Ale taky trvá devět měsíců, než se miminko narodí. Jedného dne už měla nemocenský důchod. Řeknu vám o tom. Uslyšíte to od nich. To není můj příběh. Ale, ponušla, ale slyšel, slyšel jsem ji, potkali jsme se u Jirenky, Jirenky s nimi na modlitbách. Na modlitbách. Říká, jednoho dne vstala. jsem vstala. Poprostu Bůh přišel i vstala. a já jsem vstala. Počuvám, a cítila jsem, že jsem úplně zdravá. Duchod byl odebrán, dívka šla do práce. Lékařům, Lékařům spadla brada. No jak to jak možný, je to možné? No je Protože Ježíš. No je Protože Ježíš. Ježíš. Prostě Ježíš. Věřím, že, to Věřím, je, že tato bohoslužba je věčeného. takovou přípravou na večer. Týdny, když jsme se modlili a postili, a jsem přemýšlel tématu. o tomto tématu. Rozvažené Nazval jsem tuto krátkou úvahu na, na základě evangelia. evangelia Velká víra. Velká, Velká víra. víra. Velká víra. Bo, bo dva Protože tato dvě slova jsou, jsou skryta vrstíče, ve verši, pořečete. který přečtu. Vělka Velká víra. Možná někdo řekne, pastore, proč znova o víře? Povím, odpověď že je jednoduchá. To pověď, Řekněte mi, který verš tak, jasno i tak jasně mluví, jak se, jak se máme líbit Bohu? Který verš? Který verš? Který verš? Židům 11, 5, 6. 5 nebo 6. Pokud se, se Bohu, chceš líbit Bohu, mít musíš věr. mít víru. Bez víry věr. však není možné zalibit se Bohu. Můžeme Bohu jak můžeme učinit Boha šťastným? Naším postojem víry. Někdy si myslím, že na to zapomínáme, co je v našem vztahu s Bohem nejdůležitější Co je nejdůležitější, co je nejdůležitější? To dělá, že se začínám Bohu líbit Že Bůh, když se na mě dívá, říká, mně se ten chlap líbí Ten chlap se mi líbí Mám ho rád, má víru když Jakub Kaminský přijal vyzvouhnutí hnutí v České republice, začal s malou skupinou dva, dva před dvěmi lety. První setkání pastorů, s třemi pastory, pár lidí, dnes to roste do mohutných rozměrů. Víte, ten jeden den v aule Gong stál půl milionu korun českých. Pronájen příslušenství, ozvučení média, obsluha, občerstvení, všechno. Říkají půl milionu korun? Češi to tak říkají pro Boha? On nic nejde. Protože On je pán a vlastník všeho. V to věříme. věříme tomu. My v to věříme. věříme tomu. My v to věříme. věříme tomu. V Existuje Krasa, takový úryvek z Lukášova Evangelia. Znalci Bible nebo učitelé Bible pojmenovali tu kapitolu počítek, ten rozděl, uh, titulem, titulem člověk Průměrný člověk s, s mimořádnou vírou. To je moje úvaha, jsem z toho unesen. Tím, tím úryvkem z Lukášova Evangelia 7. kapitoly. Vše, co si přečteme, se stalo. Když Ježíš dokončil své kázání na hoře, když to všechno svým posluchačům pověděl, tak začíná první verš té kapitoly. Pán Ježíš dokončil kázání na hoře proměnění. Když skončil, Ježíš odešel do Kafarnaum, čteme v druhém verši. Tam měl jeden setník otroka. Na němž mu velmi záleželo a ten byl na nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší. Je důležité, abychom si všimli, že uslyšel o Ježíšovi. O Ježíšovi. O Ježíšovi. O Ježíšovi. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili, je den, abys mu to udělal, to říkali lidé. Nejen lidé, protože židovští. to byli židovští starší. To byli, starší byli to židovští starší. Že, že Pamatujte, že Římané obsadili Izrael. To byli okupanti. Okupanti. Starší židovští starší naopak poslali, Ježíšovi poslali k Ježíšovi pověděli, a řekli, aby je hoden, abys mu to udělal. Teď máme pátý verš. Neboť miluje náš národ, Neboj, náš do národ do i z synagogu. synagogu nám vystavěl. Do tego k tomu se ještě vrátím, je to důležitý prvek. To je důležitá myšlenka. Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu setník své přátelé se vzkazem pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz a můj sluha bude zdrav. A teď je tady to, co poslal SMS těmto poslům, aby přečetli Ježíši. Přečtěte mu toto. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji, řeknu-li některému jdi, tak jde jinému pojďcem, tak přijde a svému otroku udělej to, tak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podívil se, po obrátil se do k, k umu, zástupu, který ho následoval a řekl, vám, pravím vám, že Izraelu tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. To jsou ta dvě slova, velká víra. Když se poslové navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého. První věc. Ten fragment, Nechme tento fragment jest na obrazovce. To, jest fragment Biblii, to je jediný to fragment jen. v Biblii, církvi, kde Bůh Jezusa Ježíš byl ohromen, Ježíš. byl překvapen. Jednou. Nie Nikde jinde by było není Jezus napsáno, že by byl Ježíš překvapený. Nikdy, včesněj, nikdy předtím, ani nikdy, ani nikdy, ani nikdy potom nie, nie miało to se to Vždy ještě včesněj. nestalo. Nikdy dřív, nikdy, nikdy předtím. Pán Ježíš, byl vždyvil, když byl překvapen, povím, co to znači, za chvíli řeknu, co, co to znamená, být překvapený, být řekl, tak velkou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. ani v Izraeli. Jak jsem ji zmínil, tato událost proběhla hned po kázání nahoře. Ježíš předal úžasné poselství. Pamatujete si to? Kázání nahoře, něco úžasného. Můžete si to přečíst, je tam celé evangelium. Jakoby ve zkrácené verzi. Je Všechno je tam řečeno, na čem záleží Bohu, na čem záleží Ježíši. Ježíš mluvil o základech života. Mluvil o domu na skále. Mluvil o domu na písku. Mluvil také o tom, abychom nikoho nesoudili, neodsuzovali. Mluvil také o tom, že než začneš vytahovat přísku z oka svého bratra, vytáhní trám ze svého oka. Ježíš dal oheň. na nahoře vyžaduje studium, čtení. Mluvil o, Mluvil o milování nepřátel. Mluvil o milování nepřátel, o žehnání těm, kteří nám ubližují. Když dokončil tato slova, někde na cestě do Kafarnaum, Římský setník, voják, je smutný, protože jeho milovaný, milovaný pomágal, služebník, někdo, kdo mu pomáhal, byl blízko, mědí, blízko uměral, smrti, umíral, byl, holi, umíral, byl nemocný. Setník slyšel o Ježíši to a to stačilo. O slyšel o Ježíši. Může... Kručutko. Možná krátce, setník je římský voják, vojenský velitel, slovy. důstojník. Setník byl, setník vodcali, byl velitel stá vojáků, setník. Slovo, polské, stejné polské slovo, odtud pochází sto, přes sto, přes sto vojáků. To byl jeho oddíl. Takové římské vojsko, kohorta se to jmenovalo. Slyší o, Jezuse, Slyší o Ježíši a to se ho dotýká. To změní jeho život, to mu dává mu to naději. Po pěrše, mu Nejprve mu musel někdo o Ježíši říct. Nikdy nevíš, když, když o vyprávíš někomu o Ježíši, co, co se může stát s tím člověkem. Nikdy nevíš. Nikdy nevíš. Se, někdo se odvážil kdoví? mluvit se setníkem o, o Ježíši. To je náš úkol, mluvit o Ježíši, mluvit o, Ježíši o ničem jiném. Ne o doktrinách. V v ne o rozdílech v církvích. Křesťanství se šlo z cesty. Z cesty. Křudě, věřící lidé Kto diskutují lepší, o tom, kdo, kdo je lepší, kdo, je kdo tomu zrabavné. slovu lépe rozumí a kdo lépe zná pravdu. Co je, co je to pravda? Jakub, Jakub dal Čechům včera zpravné? otázku, co je to pravda? Je Která církev je skutečná? Pravda je osoba. Pravda je osoba. Jezus. Ježíš je pravda. On, všechno ostatní jsou doplňky. Nevýznamné doplňky, důležité, ale ne tak důležité jako Ježíš. Ježíš je pravda. On řekl, já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřijde k otci, než skrze mne. Ale Ježíš je pravda, slyšel o pravdě. Tak Text říká, že to, že to v něm vyvolalo velkou víru. Teraz, A teď, ta jeho víra měla, měla mnoho vzpůjšný společných vzpůjšný prvků. To Toto Jezusa příznačné Ježíšovo povolání mělo mnoho vzpůjšný společných vzpůjšný prvků. Za prvé, miloval lidi. Římský setník, římsky. Římsky setník. Židovský. miloval židovský národ. Okupant. Okupant. Ten, na Ten kdo napadl židy. Kochal miloval náš národ. Náš národ. Miloval lidi. Miloval člověka. Kochal židov, miloval židy kolem sebe. Vám což. Něco vám řeknu. Na nic bez Naše víra bez lásky je k ničemu. Můžete věřit, můžete věřit a vyznávat. V Pokud v tvém srdci měla měla není měla láska k jinému člověku, můžeme, a tady se mu, musíme, sjebě, musíme, říkám to i sobě, se vzpamatovat. Setník nás dnes poučuje. Nebyl na žádném, na nebyl na žádném zhromáždění, nečetl Bibli tak jako my. Mu YouTube, Možná mu naskakovala růči, kázání to, na YouTube, on slupný, ale on je neposlouchal, protože, protože byl Říman. Ale, ale miloval lidi. Vám Řeknu vám toto. Podobno máme, Agapé. máme podobnou lásku Agape. My staré křesťanské vykopávky, dížoncí. tolik let věřící jak jsme někdy zkrouceni při pohledu na jiného člověka, jak někdy míváme zášť, jak někdy musím činit pokání, protože jsem přemýšlel špatně o druhém člověku, neměl bych tak přemýšlet. Chci se modlit za nemocné s a nemám lásku. Chybí mi láska. Setníku, pouč nás. Setníku, řekni nám, jak máme žít. Setníku, jak jsi to udělal? Jak jsi to udělal, že jsi miloval ty židy? Druhé, za druhé, miloval vyznavače živství, židovského náboženství, byl ačkoliv vznaně. byl jiného náboženství. Byl, religii, byl jiného náboženství, byl pohanského náboženství. Stopnia, miloval že tak, že jim, jim postavil živl, chrám, dom spotkat, modlitebnu, dům modlitby, dom dům, kde četli tory. Tóru. Wow. Wow. Če musel? Musel? musel? Nemusel. Nemusel, nemusel. Miloval, řeknu to současně církev, dělal to, co je pro ní správné, byla to místní církev, nedokonalá, slabá, potřebovala Ježíše. Ale ten pohanský setník jim postavil synagogu. Pokud chceme vidět v životě zázraky, Musíme milovat církev. Něco na tom je. Něco na tom je. O, jak miluji tvůj nejsvětější Bože dům, tu živou církev z lidských duší, zachráněnou tvou krví. Řeknu o tom později. Je příliš mnoho tlachalů, kteří dnes kritizují církev. Neposlouchejte je. Kritizují církve, denominace, společenství. Kritizují, pomlouvají, hledají chyby, jako by sami byli dokonalí. Víte, jsou takový postkatoličtí lidé, kteří kritizují, že v církvích žijí pastoři podporování sborem a je třeba na ně přispívat a oni žijí z čeho? Zeptejte se jich z příspěvku lidí, z oběti lidí a kritizují ostatní, protože je to duch, protože je to duch, ale sedník miloval církev, miloval lidi, miloval lidi, miloval lidi. Miloval lidi. Chceme sledovat boží zázraky v našem životě, pak bychom měli vzít v úvahu to, co charakterizovalo setníka. Co charakterizovalo setníka. Za třetí, miloval svého služebníka. Kdo byl ten sluha? Velmi ho miloval. Víte, jsou už takový specialisté na teologii, kteří oznámili, že setník měl homosexuální vztah se svým sluhou. Stejně jako Ježíš s Janem. Věděli jste o tom? Takové věci krouží na tomto světě pro ospravedlnění sebe samého, pro ospravedlnění sebe samého. Skutečnost, že setník neměl rodinu, skutečnost, že se setník nemohl oženit, protože byl celou, celou dobu ve válce. Setník měl celý tým lidí kteří mu pomáhali. Byl to celý štáb lidí, kteří mu pomáhali, kteří mu pomáhali, pomáhali při přemysťování, pomáhali mu žít v zemi, kam se chystali. Byla to římská ochrana pro setníky. A jeden z těchto služebníků mu onemocněl a, a on měl, a to je první věc, která byla zdůrazněna, miloval lidi a také miloval jeho miloval ho. A ty tři věci, které jsme zmínili, se dotkly také Ježíšova srdce, protože o tom slyšel. Dnes toho nemůžeme brát na lehkou váhu, pokud si přejeme vidět Boží jednání. Synonymum ke slovu být překvapen zní takto. Nevěřit vlastním očím, nevěřit svým učím, co slyšíte, to jsou synonyma. V v být v němem úžasu, z divit to, se, otevřít pusu překvapení, vzít odbyt. dech. Jest tady slu... je to slovo. Ježíše, Ježíše to překvapilo. Wow. Wow. Ježíši to na vteřinu vyrazilo dech. Víte co? Víte co, Víte, co tady vidím? Z švětého, ne kvůli svatému náboženskému životu. Ne kvůli znalostem písem. Veršů, které jsem se naučil z paměti. A ty kolik umíš veršů na paměť. Ne kvůli zázračnému učení. Nikde nečteme, že Bůh Ježíš byl ohromen jen při setkání s římským setníkem. Co, chce Co chci říci? Církvi, poslouchejte mě. poslouchejte mě, Bůh není ohromen mýma biblickými znalostma. I když je to dobré. I když je to dobré. Bůh není ohromen tím, kolik umím veršů zacitovat. Neumím příliš citovat, někteří lidé mají fotografickou paměť. Okamžitě si všechno zapamatují. A dokonce vědí, kde se to píše. Nedělají na něm dojem doktoráty ani náboženské tituly. Nenadchne ho krásně zaspívaná píseň. Víte, je to pro nás příjemné. Pro nás. Máme rádi pěkně zaspívané písničky. My lidé to máme rádi, protože máme své emocionální potřeby. Ale na Boha nedělá dojer pěkně, super, krásně sladěná, úžasně zpívající kapela. To je, to je pěkné. Je to fajn. Na, Bohu na Boha dělá dojem v víra v církvi. Děkuji za, vaš Děkuji za vaše nadšení. Češi to, Češi to dělají o hodně lépe. Amen, Amen křičeli. křičeli. Haleluja! Nekázal jsem toto, kázal jsem něco ten, jiného, ale mluvím v této souvislosti. Ten, ten člověk, nenáboženský člověk, Říman uvěřil, věřil, že Bůh má neomezené možnosti. Jeho, jeho vizitkou byla, byla víra a láska. Jaká víra? Velká víra. Velká dál. víra. Co ještě, co ještě dnes o mohu říci osetníkovi? setníkovi? Ho, ho, ho. Měl pokorné i Měl srdce. Pokorné srdce. I to mě A to mě láme. To mě, to mě drtí. Pani, nejsem godil, Pane, nejsem hoden, aby vešel pod mou střechu. Víte co? Víte, setník měl moc. Neříká, patří mi to. Neříká, musíš to udělat. Dej, co jsi slíbil. Slíbil jsi? Tak mi dej. Tak mi dej. To je tvé zaslíbení. Přišel jsi uzdravovat nemocné? Uzdrav mého sluhu. Pane, nejsem hoden. Víte, dnes je mnoho lidí příliš sebevědomých. Mají náročné úkoly. Patří mi to, rozebírají to slovo na kousky a říkají, tady to mi Bůh musí dát, protože tady řekl, nic nemusí církvi. Nenatahuj a nekruť Bohu rukama, protože jsi z něco přečetl a říkáš, dej Bože to uzdravení, on bude uzdraven. To je kacířství. Teď nás Bůh ochrání od takového postoje. Skutečně pokora a pokorné srdce je to, co se dotkne Boha. Víte, Pane Ježíš se přibližuje. Čím blíž je Setníkovu domu, jeho svatost, jeho velikost, jeho síla, začíná si tento římský voják uvědomovat, jak je malý, jak se mu nedaří, jak málo může, jak zarmucuje Boha lidí všechny svým postojem a svým životem a stojí v jeho velikosti a říká, pane, nejsem schopen se srovnávat s tvou velikostí. Nejsem hoden, aby vešel pod mou střechu. Jsem tak hříšný a tak ztracený, tak velmi malý ve tvé velikosti. Víte, když si to uvědomuji, přichází, přichází takové emoční odpočinek. Pane, vše máme díky tvé milosti. Láska, Díky Tvé milosti, Tvému dílu kříže, tady dnes ráno mohu stát se svými bratry a sestrami v Tvé přítomnosti. Řeknu to, co jsem řekl jednoho večera na modlitebním setkání. Stát v Jeho přítomnosti by z naší strany mělo zbuzovat respekt a pokoru. Ponížení. Nechováme se jako na nějakém koncertě, když uctíváme pána. Nemluvíme, nedíváme se na mobily, neděláme hlouposti, najednou se zdravíme, tady uctívá církev a my se všichni zdravíme, Podívám, povídáme si o tom, co bylo včera. Povídej si po, nebo přijď o půl hodiny později. Tak cházíme do boží přítomnosti, když se blíží Ježíš, když chceme vidět zázrak Jeho slavu, měla by tam být pokora, úcta a respekt. Odvaha ano, protože máme právo přijít s odvahou k božímu trunu milosti. Budu ho směle chválit, směle mu budu zpívat, směle ho budu chválit. Směle budu mluvit o tom, jak je velký a mocný. Dojím nám je ta motivace římského setníka. Láska k národům, k lidem k církvi, pokora před Bohem a víra v moc Jeho slova. Pane, Ty jsi nejdůležitější. To, co říkáš, má smysl. Říkám, jdi a on jde. Říkám, sedni si a on si sedne. Řeknu, udělej to, on to udělá, protože mám takovou moc. Ty máš moc nad mou vlastní. Řekneš slovo a můj služebník bude ustraven. A Ježíš říká, velká víra. Je dojatý, potěšený, omračený. Říká, nikde v Izraeli, jsem neviděl takovou víru. Prošel jsem celý Izrael, vyvolený lid. Nikde jsem takovou víru neviděl. Víte, co jsem si pomyslel? Aby Pán Ježíš nemusel chodit v naší církvi a neříkat, chodím tady, chodím, najednou se někdo objeví a Bůh ho uzdraví a Pán Ježíš řekne, no jsem tady celou dobu, ale takovou víru jsem to ještě neviděl. Víte, Kniha Královská nám popisuje určitou situaci. Dramatické údolí zkušeností. My procházíme údolími zkušeností, mám pravdu. To je přirozené tady na Zemi. Někdy sami, sami, sami chceme jít do těch údolí prožitků, někdy se probouzejí bouřky. Nedávno jsem mluvil na jednom zkázání, že příliš mnoho pozornosti věnujeme bouřkám, tomu, co se děje kolem nás, místo toho, abychom se soustředili na toho, kdo je pánem nad bouří. Čili? Na kom? Ježíš. Prostě Ježíš. Prostě Ježíš. Petr, když šel po vodě a díval se na Ježíše, veškeré jeho soustředění se soustředilo na něj. Na Ježíše šel po vodě. Meltári říkal, tak jsme se soustředili na Ježíše, abychom šli tam, kam nás poslal, že jsme nevěděli, že jdeme po vodě. Když o tom mluvil v Americe, přišli američané a ptali se ho, Meltari, chodíte stále po vodě po té řece? Meltali říká, ne, protože nám australané postavili most, teď chodíme po mostě na druhou stranu. Ale byl okamžik, když, když se soustředili na Ježíše, ani neviděli, nebrali to v úvahu, že, že je tam desetimetrová hloubka. Prostě šla celá skupina, šla po kolena ve vodě, prošli na druhou stranu a ukázalo se, že tam bylo deset metrů vody a mohli se všichni utopit. A Petr, když odvrátil zrak od Ježíše a začal se dívat na to, co se děje na vodě, na moři, ta bouře, viděl ty vlny, loď, která se kymáci z jedné strany na druhou, sám se začal topit. Sám, Sám se začal topit. Jošafat, král Judy, obdržel e-mail s informací. Dostal e-mail. Víte, naučil jsem se od Maltaryho, protože používal takový jazyk. Víte, jak oslovil církev? Ladies and gentlemen. Krásně. A překladatelka řekla, dámy a pánové, Ježíš je uprostřed nás. Vytvořili jsme si doktríny svatosti z bratra a sestry. Máme být bratry a sestrami a nesí říkat bratře, sestro. Bratře, sestro, sestříčko moje, bratříčku můj. Ladies and gentlemen. Král Jošafat obdržel e-mail. Později ještě potvrzení SMS zprávou. Tady jsme obklopeni. naše poražka se blíží, prostě konec světa. Nepřítel nás rozdrtí, covid nás zabije, všichni zemřeme. Jošafat král Judsky obdržel tuto informaci, co a co dělá? Před Přichází který. před pána. Vylevá před, před ním své srdce. Tam četám, a tam čteme, mluví, mluví o své slabosti. své slabosti. Mluví o, mluví o tom, jak nejistý je čas. A hned přidá, ale ty, Bože, jsi veliký. A my, judejci, judejci patříme tobě. A Bůh, a Bůh říká, svolej všechny judejce, děti, může, děti, dospívající prarodiče, rodiče, staré i mladé. Ať se všichni postaví před pána v půstu a modlitbách. Víte, jak je těžké to dnes udělat? Jak se mu to podařilo? Je tam napsáno, že všichni stáli před pánem. Jak to, Jak to zránil, udělal, Jošafate, pomoz mi to pochopit. Pak přemůže. Bůh promluvil. Se, nebojte se, judejci, obyvatele Jeruzaléma, i ty králi Jošafate. Boj není váš, judej. ale boží. Pan Bůh bude bojovat za vás. vás, vás. Stůjte v, v uctívání, vezměte nástroje. Jošafat říká, tak vezměte ty kytary, kytary kohony, bubny, pijalina, klavíry, vezměte ty nástroje, teď budeme zpívat Bohu píseň, píseň slávy. Víte, že je k tomu vědí? potřeba veliké víry? V aby tváří tvář v těžkostem zpívaly píseň. Hele, tu Ale tady, tady nestačí jen špívat. zpívat. Tady nestačí jen zpívat. Musíte zpívat z víry. Musíme uctívat vírou. Pane, to je Tvé slovo. Řekl jsi je nám. A začali zpívat s vírou. Pan je dobrý a jeho milost trvá na věky. Pan je dobrý a jeho milost je nad námi. Začali to zpívat s vírou. Jen z Tvé milosti tady stát, můžu stát můžu tam, a mohu tam vejít. Díky, díky Tvé můžu milosti mohu obdržet to, obvět, co jsi zaslíbil. Je, Nic není země, dar. je to Tvůj dar. Pane Ježíši, Ty jsi ten, kdo dělá veškeré zázraky. K Tobě vzdáváme chválu. Víte, jak by to bylo krásné. Pane tak... Pán Ježíš by přišel k nám do oázy a není v tom nic přehnaně sa bolí Absolutně, říkám to s velkou pokorou. Ježíš by přišel do oázy a říká, jsem šokovan, překvapen. Procestoval jsem celé Polsko, ale takovou víru jsem ještě nikde neviděl. Amen. Amen. Haleluja. Ježíš byl Ježíš byl dojat postojem setníkova srdce, že mu tak věřil. Pane, nemusíš dělat nic, ale můžeš všechno. Meltari říká, že nikdy nekázali zázraky. Nikdy se nehonili za zázraky. Vždy kázali jen Ježíše. Všude, kde šli, mluvili o Ježíši uctívali Ježíše, dávali, dávali Ježíše, uctívali Ježíše, modlili, modlili se Jezusa. k Ježíši. A on dělal zázraky. A, A dělal odcival. zázraky. Tak Asi, dělal. Tak Asi tak to dělal. funguje. Asi tak to funguje. Takhle to fungovalo, když Ježíš chodil po zemi. Církvi dnes máme večer uzdravení. Za, za chvíli, chvíli se také můžete. budeme modlit. Půzději ve budeme výt večeři. Ještě budeme pánu. ještě zpívat Pánu. 10 Jestli osob, tady bude deset čisto, lidí, nebo to sto, značeně. to je jedno. Řeknu vám, je to jedno. Chceme, dotknout Chceme se dotknout Ježíše. Chceme, dotknout Chceme se dotknout Ježíše. A chceme, aby na nás vylil své uzdravení. Protože pravda je taková, když máme Ježíše, pak máme toho, kdo léčí. Pokud Ježíš žije v mém životě, Miltary říká, když Ježíš vešel do mého života, tak jsem uvěřil v jeho přítomnost. Vím, že pracuje ve mně a každý den mám s ním tak hluboký vztah. Že, Boha, že je že to Jeho je milost, tím, mimo, že jsem tolik hlad nemusel být nemocný. Věře, protože věřím, že On je mé uzdravení věří. uvnitř mě. Chci, chci analyzovat moje, moje vnitřní věří, zkušenosti s Ježíšem, mou víru. Zda tak, je taková, věří, je ano, věřím věří. Ježíši, že jsi. To Zda je to velká víra, jak jako setníková víra. Přál bych si, abychom se večer mohli se stát tou ženou, dámou, která byla v davu, který šel za Ježíšem. Tlačila se, přišla ze zadu, ne ze předu. Trpěla ženskými neduhy. Bylo to pro ní těžké. Když šla, řekla, když se jen dotknu jeho oděvu, Budu uzdravena. Tak šla na zhromáždění. Právě takovou měla víru, takové přesvědčení. A když stála v jeho přítomnosti, také vidím ten prvek pokory a skromnosti. Ano, pouze diskrétně. Přijdu ze zadu, abych se dotkla Ježíše a byla uzdravena. Najednou se dotkne Ježíše. Ježíš se obrací a říká, máme to napsáno v Markovi 5. kapitole. Začal se rozhvížet, aby uviděl tu, která to udělala. Předchozí verš říká toto. Kdo se dotkl mého šatu? 30. verš říká, zauvažen, Ježíš hned poznal, že, že z něho vyšla moc. síla. Moc se mi líbí ten překlad. To naše, varstvář, to naše varšavská mluví, že říká, že mluví. moc z něj odešla. On cítil, že moc, že moc, z něj, moc něj odešla. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla a otočil se v zástup. Otočil se a říká, kdo se mě dotkl. A učedníci víte, tak jako my, mi... no, vidíš, jak se na tebe ten zástup tlačí a ptáš se, kdo se mne to dotkl. Všichni přišli, aby se tě dotkli. Mám pravdu? Ježíš říká, ne, ne, ne, ne. Ne, někdo se mě dotkl rozhlédl se, aby Zopadil viděl tu, která to udělala. Ta žena věděla, co se s ní stalo a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. Podívejte se na ten prvek pokory. To nebylo, pan mi dá, musí mi dát. Bůh je velký, haleluja. Můžete i takto. Děláme to pořád. Ale já chci vidět, já chci vidět více božích zázraků. Chci se naučit cestu ke svému uzdravení. Chci vidět slávu, moc a sílu Ježíše. Jeho velikost. A to je pro mě nejdůležitější. To je pro mě nejdůležitější. Myslím, že toto je fáze, kdy musí nastat v mém životě průlomy. A věřím, že nastanou. Ježíš se musí stát pro mě tím nejdůležitějším. Někým, kdo je nadevším, nad celou službou, nad veškerou zodpovědností, nad veškerými administrativními věcmi. Ježíš je nejdůležitější. Ježíš musí být na prvním místě. A Ježíš plný lítosti, lásky a soucitu říká ženě, že Cero, kolik let musela být s Ježíšem? Kolikrát musela přečíst Biblii? Kolik hromáždění musela projít? Kolik biblických kurzů na téma víra musela projít, aby slyšela slovo dcera? Kolik? Překněte mi, kolik? Ile byla Kolikrát byla na nějakém uzdravujícím zhromáždění? Možná o něm slyšela. Kolik biblických kurzů prošla? Ale něco v ní cvaklo. Něco v ní cvaklo. Půjde? Půjdu a dotknu se svého pána. Dotknu se svého pána. Věřím, že budu uzdravena. Věřím, že budu. Bylo to takové pokorné, tiché, bez, šou, bez velkého hluku, bez velkého show. Protože když se dotkneme Ježíše srdcem velké víry, tak jako ta bezejmenná žena, zažíváme jeho moc. Končím. Musím vám to říct. Dostali jsme včera, předevčírem, biblickou lekci. Víte, Meltari mluvil o učenících, jak se jim pán zjevil v zavřeném pokoji. Krásně to řekl. Byl lockdown a oni se zamkli. A třásli se za zavřenými dveřmi. Jsem vyděšený. Začíná mě to děsit, že mnoho křesťanů více vyvyšuje COVID, než Boží moc. Myslím, že se s tím něco musí udělat. Musí se s tím něco udělat. Musí se to řešit. Bůh je větší. Bůh je větší. Ježíš je větší. A byli zavřeni. Pane Ježíš stál prostředních, abych to zkrátil, neprodlužoval a řekl pokoj vám. Oni se rozveselili, vdechl jim ducha a poslal je na misi. Ale nebyl tam Tomáš. Řeknu vám objev. Meltary řekl, jak? jak mu říkali překladatele Bible. Něvěrný Tomáš. Něvěrný Tomáš. Říká nesmysly. Nesmysly. To je zvracená teologie, to je teologie. jak to říkají někteří kazatele. Už se, se stahují, nebudu už tak kázat. Tomáš. Říká Tomáš, uslyšel od učeníku, pán vstal, pán vstal z mrtvých a říká, wow, úžasné musím se dotknout v originále je jeho modřin a propíchnutého boku protože na tom chci mít osobní podíl chci to prožít tak jako vy nechci to jen přijmout skrze svědectví, které jste řekli chci osobně zažít Ježíše chci se ho dotknout chci být s ním chci ho odhalit, jak vstal z mrtvých abych zažil jeho sílu proto Tomáš, všecko, Tomáš udělal vše, aby se s ním setkal. Víte, co říká historie církve? Že Tomáš šel s Ježíšem nejdál. Řeknu vám, že jsem tam byl, kde Tomáš zemřel. Indie. Tomáš a ostatní odjeli do Azie. Iní kázali v Izraeli. V a Tomáš odjel až do Indie, tam se stal mučeníkem, tam kázal evangelium, tam byl prvním misionářem, tomu věří hinduiste, tomu věří církev Indii, že Tomáš byl prvním misionářem, který přinesl Ježíše do Indie. Úžasné. Celý smysl porozumění je v tom, že Tomáš, že Tomáš chtěl, mít chtěl mít své osobní setkání s, Jezusem, s Ježíšem tak blízko, aby, aby zažil jeho modřiny, jeho rány, jeho rány, aby se jich dotknul. To je Úžasné. To je to, co potřebujeme. Církvi, my to potřebujeme. Máme o Ježíši mnoho znalostí. Díky Bohu, že jsme se o něm naučili vědět. Můžeme citovat verše, překládat jeden druhému verše, protože je to tak napsáno. Ne, tady je to tak napsáno. Ne, abych to vysvětlil takhle a ne, abych to vysvětlil ještě jinak. Potřebujeme prostě potřebujeme Ježíše. Potřebujeme prostě potřebujeme Ježíše, Jeho přítomnost, Jeho moc. Dotknout si, Dotknout si Ježíše a zažít moc Jeho vzkříšení. Amen. Amen. Postavme se církvi. Budeme se modlit. Po této modlitbě ukončíme naše vysílání. Ale chvíli se chceme modlit. Chceme volat k Pánu. Se o chceme se modlit za naše večerní zhromáždění, na kde se přiblížíme k Ježíši. Přiblížíme k Ježíši, bo protože se ho potřebujeme dotknout. To nemusí, nemusí to být nemoc to může těla, být může to být cokoliv. Jestli se potřebuješ, potřebuješ dotknout Ježíše, tak buď dnes večer s námi. Se, Jsem rád, že je dnes zbor plný. Máme hodně lidí, kteří jsou v karanténě, kteří se nakazili. Je to normální. Mnoho z nich se cítí dobře, prochází tím velmi dobře, ale zavřeli je prostě lockdown. Zavřeli je. Zavřeli je doma, Protože jim vyšel pozitivní test. Někteří to možná procházejí hůř, tak jako když máte chřipku. Pamatuji si, že jsem měl chřipku mnohokrát špatnou. Trpěl jsem na dutiny. Musím vám říct, od loňského roku, přesně od března, od února, před rokem, mi ty polipy vypadly z nosu a od té doby jsem nikdy neměl problém s dutinami. Už rok, už rok, pořád dýchám nosem. A, zapáne, zapáne. a moje dutiny byly vždy zanícené. Tolik let jsem bojoval. Říkám člověče, musel si zestárnout, stát se dědečkem, aby tě přestali trápit dutiny. Dýchám nosem. Když jsem nachlazený, když mám infekci, nemám ucpané dutiny. Už rok, to je zázrak. Už rok bez ucpaní dutin. To je v mém případě nemyslitelné. Neustále jsem měl ucpaný nos a neustále jsem mluvil takto. Bůh je, Bůh, je Bůh, je Bůh je úžasný, Bůh je úžasný, Bůh je úžasný, chceme, chceme, chceme k němu podležit. přijít a chceme se modlit. Máme několik rodin, které jsou v karanténě, starší, mladší, i náš lékař Jan je v karanténě, někde chytil, je pozitivní, je v izolaci. Zbyšek a Baša, David se Sandrou. Přehodil, později prodělal COVID, stefánek, rodina, Stefan s rodinou, už je vše v pořádku. Super. Skvěle. Jak se cítí, dědeček? Už ho mohu navštívit? Super, super, super, super už mě pustí dovnitř. Už mě pustí dovnitř, Haleluja. Chvála Ježíši, chvála Ježíši. Modleme se, aby pánu zdravil ty, kdo trpí touto nemocí. Modlili jsme se za malou Lenku. Viděl jsem ji včera v Davu, jak seděla tatínkovi na zádech mezi Čechy. Ještě nedávno byla v nemocnici, měla zápal plic, ve středu ji dovezli z nemocnice. Haleluja, Bůh je úžasný, Bůh je velký, přijdeme večer hledat Pána, vyslechneme si svědectví, skvělé svědectví, které bude mluvit do našich srdcí. Budeme se prostě modlit a chválit. Bůh, uzdraven, Bůh může uzdravovat tím, nemocné. Budeme tím, se modlit s Pavlem s Pavelem s Pavelem Irenkou se všemi, kteří přijdou, přijedou na toto setkání. Budeme sledovat Boží slávu, Boží moc. Pozvedněme ruce k pánovi. Pane, děkujeme ti, že jsi tak dobrý, že jsi tak úžasný, že jsi tak milovaný, že jsi, milovaný, že jsi mezi námi přítomen. Pane, na těch zhromážděních, které budeme mít, Chceme především tebe, chceme tě vyvyšovat, chceme tě vidět, chceme k tobě přicházet, chceme se soustředit na tebe, ne na vnějších věcech, ať to tak znělo nebo ne. Pane, chceme hrát co nejlépe, aby nám vše fungovalo. Chceme to, protože to pomáhá. Ty jsi v centru, ty jsi hoden slávy, ty jsi hoden uctívání, ty jsi alfa a omega, ty jsi počátek a konec, ty jsi pane král král. král, král a pan pánu. Ty jsi cesta, prátom, pravda a život. Ty jsi naším uzdravením. Ty jsi ten, kdo křtí v duchu svatém. Ty, ten, duchu ty náš plníš mocí. Pane Ježíši, tebe potřebuje církev. Potřebujeme vidět tebe. Nyní se modlím za ty, kteří jsou doma. Modlím se za ty, kteří jsou v karanténě. Modlím se za ty, kteří procházejí různými infekcemi nemocí. Pane, bolí je to. Není to pro ně snadné. Pane, možná se cítí dobře, ale jsou zavřeni doma, zavřeli je doma, doma kvůli omezení. Pane, modlím abys se, aby je potěšil, posílil, zbocnil, zmocnil, uzdravil, ukázal svou moc, pane. Žehnám těm rodinám v našich zromážděních. Žehnáme Zbiškovi a Barboře. Žehnáme Davidovi a Sandře. Žehnáme Janušovi a Mařence. Žehnáme všem, pane, všem ostatním, kteří procházejí různými údolími ve svém životě. Pane, jdeš s námi, všemi údolími, jsi s námi v lodi, kterou, kterou zmítá Jestej vítr, na jsi na kopcích, kdy, kdy je, pane, pro nás Jestej těžké výjít, jsi s námi, pane. Tobě Topě vzdávám chvále. slavu, Ježíši. Ježíš je král, Ježíš je, je, je naším pánem, Ježíš žije, Ježíš žije církví, mu zdejme mu slavu. Hallelujah. Halleluja. Halleluja. Ježíš. Ježíš. Ježíš. Pane Polsko potřebuje Ježíše. Možná někdo, kdo nasleduje online, možná někdo, kdo je tady v místnosti, Nikdy nedal Ježíši svůj život. Můžeš ho teď pozvat. Můžeš mu říct, pane, přijď do mého srdce. Žij v mém životě. Chci tě poznat. A chci zažít sílu v tvého vzkříšení. Pane Ježíši, zemřel jsi za moje hříchy. Sklonme své hlavy. Modleme se za ty, kteří nás sledují online, nebo ty, kteří jsou tady v místnosti a potřebují dnes Ježíše. Chtěl bys ho přijmout jako svého pána a spasitele. Můžeš to udělat teď, tam, tam, kde stojíš, Pane Ježíš, Pan Ježíš je zde. Panie, pane, přicházíme k, zvědou, k Tobě s vírou. Věříme, věříme, že, pane, že zachraňuješ, tím, že jsi kdo ten, kdo dává nový život. Věříme, že, věříme, že nám odpouštíš věří. hříchy, že nás, nás zvědne, očišťuješ od hříchu, pane, že pane, omýváš naše srdce, naše srdce způsob, od špíny hříchu. Pane, že Pane, když ponížíme naše srdce před tebou, můžeme zakusit tvou spasu z milosti. Pane, sami se nezachráníme, své hříchy si sami neodpustíme. Jsi přišel, z nás očistil, zachránil, odpustil nám hříchy. Za to Tě, Pane, chválíme a děkujeme Ti. nám každému člověku, který se nyní modlil. Možná tiše v srdci, možná někde doma, možná tady v místnosti. Nechť přítomnost Ježíše naplní vaše srdce. Naplní vaše srdce. Amen. Uvidíme se příští týden, druhý díl za týden, budu mluvit o Ježíši. Za týden budu mluvit o Ježíši. Velká víra, část dvě. Tak vám přeji hezký týden. Všem, kteří nás sledovali, buďte s námi příští týden. Bůh vám žehnej. Amen.